Tingo una rosa esfolladissa que treu la flama del meu cor. Jo sóc cal al que el vent a rissa, sóc l'animeta que s'hi mor dintre la rosa esfolladissa que es fulla els somnis del meu cor. Tinc una rosa que s'inclina, manda el meu viure amb bons somris i em torna llum la teranyina. Dels dies orbs d'allunyà avis. D'on més de la joguina? Brolla perfum del meu somris. Tinc una rosa somiada al fons del lloc de l'esperit. Potser divint no l'he trobada. Potser floreix quan és de nit. D'aquell perfum enamorada... Vaig creant roses dintre el pit. Tinc una rosa que es desfulla i em el cor pluja de llum. Prenc una barca en cada fulla i obro un nou solc que els vells consum. El pes d'un somni la corulla. Jo què he de fer? Nedo en la llum.